Hola. Hola, eu son Víctor, eu son Miguel, eu son Ana, xuntos somos, somos o grupo, grupo TIXPRAN. Este é o nosso proxecto Steam. O tema escollido son os animais en perigo de extinción. Para a realización deste traballo decidimos facer un porfolio no cal os nenos e nenas tiveran que adiviñar cal dos seis animais se atopen en perigo de extinción. Unha vez que se adivine, encenderás o led. Os animais escollidos son un canguro, un moucho, un león, unha xirafa, un obrizo e un gorila. Este é o animal en perigo de extinción, polo tanto, a resposta é correcta. Queremos destacar que a nosa primeira idea era facer un porfolio moito máis grande, con máis animais en período de extinción, onde cada animal tivera o seu propio LED. Desta maneira, a actividade seria máis interactiva e duraría moito máis, facendo máis amena e participativa. Este porfolio está destinado aos nenos e nenas de segundo ciclo de educación primaria. Realizarase nunha aula docente, nunha sesión de ciencias da natureza, en grupos reducidos, xa que se trata dunha actividade de duración moi breve, onde o tempo empregado Será o que preciso alumnado para decidir. Unha vez decidida a idea do noso traballo, comezamos a buscar un animal común en perigo de extinción, que non se atopase no territorio nacional e animais coñecidos en recuperación ou ameazados, para que así non xexese adoado resolvélo. Unha vez atopados os seis animais, comezamos a estructurar a súa posición no traballo final, o mesmo tempo que deseñábamos o percorrido do circuito. Posteriormente, fixemos varios bocetos que se debuxerían e repasarían no proxecto presentado, Para a realización do circuito, comezamos pegando o cobre e a pila nos lugares marcados anteriormente. Por último, colocamos no centro do traballo a bombilla. Esta causou algúns problemas, xa que non se unía ben co cobre. Para que se encendese, tivemos que presionar en dous puntos distintos. Algun dos objetivos propostos son coñecer e clasificar animais de contorna en perigo de extinción, explicar a importancia e as consecuencias da intervención humana no medio próximo, valorando a necesidade dun desenvolvimento sostible, Identificar e clasificar con criterios científicos animais recoñecendo as súas características principais. Para aproveitar o noso proxecto, presentamos varias alternativas de actividades. Por exemplo, identifica caldos seguintes animais e ovíparo ou recoñece os animais depredadores.